V rámci projektu Třídíme v Hradci rozdávala na jaře hradecká radnice speciální tašky na tříděný odpad a to obyvatelům bytových domů ve vybraných ulicích na Pražském předměstí. Město nyní projekt rozšiřuje do dalších městských částí a hradeckým domácnostem nabídne 3000 sad barevných tašek na recyklovatelný odpad. Pro odložení tří základních komodit tohoto odpadu v bytech město nabídne praktické barevné tašky, které jsou z pevného materiálu a omyvatelné. V průběhu září a října si sady těchto tašek budou moci vyzvednout obyvatelé největších hradeckých sídlišť. Stačí se zastavit u stánku hradeckých služeb, který se postupně objeví na Benešově třídě, útočny podstrání, před Poštou v Malšovicích, před restaurací Metuje, u hotelu Alessandria a před obchodním komplexem Hvězda. Tašky budou k dispozici vždy od 15 hodin do vydání zásob. Zastavit se můžete u nejbližšího výdejního místa svého bydliště. Další podrobnosti včetně harmonogramu na www.hradeckrálové.org.